Morjes! Tällä viikolla oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun oli jotenkin tosi paljon vaikeuksia keksiä aiheet tälle viikoittaiselle tupetukselle, niin ajattelin nyt sitten mennä ehkä vähän niin kuin helpoimman kautta ja esitellä muutaman näistä minun kirjoista. Eli minulle on nyt jonkunmoinen kokoelma jo kirjoja kertynyt. Kun olen itse niitä ostanut ja sitten kun ää, läheiset on oppineet sen, että kirjat on aina toimivaa lahja minulle, niin niitä sitten aina jouluna ja synttäreenä ja tälleen niin lahjaksi tulee. Niin Esitelläänpä nyt muutama sitten niistä, mitkä on tässä niin sanotusti työalla tai jo luettuna. Aloitetaan tästä raskaimmasta. Eli Friedrich Nietzschen yhteiskuntafilosofinen klassikko. Näin puhui Sara Tämän tota, ostin itse tuossa marraskuun puolella. Ja nyt sitten viikko tai pari sitten sain luettua loppuun. Ja kyllähän tämä on siis syystäkin klassikoksi lueteltava eli on 1886 jos oikein muistan niin ensimmäistä kertaa julkaistu niitse saksalainen moraalifilosofi ja tämähän on tosiaankin vaikea kirja lukea että tämä on voisi melkein sanoa että yhtä moni tulkintainen kuin raamattu itsessään, mutta sisältää todella monta ää, tällaista elämän viisautta, ja jokainen lause on kirjoitettu kuin se olisi itsessään aforismi. Eli vaikka tämä on sille ohuukainen tämä kirja, niin Tämä saattaa niin kuin, viedä aika paljon aikaa lukiessa. Mutta jos tällainen yhteiskunta kautta moraalifilosofia kiinnostaa, niin kannattaa lukasta, mutta ei ehkä kannata aloittaa tästä, koska tämä ei ole tosiaankaan helppo kirja. No, mennään sitten pikkusen kevyempään tai ehkä huomattavastikin tämän sain rakkaltapuolisoltani joululahjaksi tänä vuonna ja kerkesi jo lukea Littmanen Kympin matkassa eli tämä on kahden urheilutoimittajan Petteri Lahden ja Juha Kanervan tekemä kirja Littmanen itse ei ottamaan tämän tekemiseen onnistunut, häneltä on Uh, olikohan se, uh, joo, 2015 niin, uh, ilmestyi sellainen kirja kuin kymppi, jo, jota hän on ollut itse kirjoittamassa. Niin, ja sen on myöskin lukenut, siinä on totta kai se kulma sitten vähän toisenlainen. Tämä on tosiaan kevyt kirja, lukee paljon kuvia ja tuota, tässä niin kuin oikeastaan... Käydään se sen jalkapallouran elinkaari läpi. Eli sieltä Lahden liipolasta, kun hän nyt oli kotoisin. Puhunkohan nyt Palturi, mutta kuitenkin sieltä Lahden lähiöistä ajaksiin Barcelonaan, Liverpooliin ja sen jälkeen. Oli vielä näitä pysähdyksiä Saksassa, Ruotsissa ja sitten lopulta Suomessa, kun ura loppui. Ja toki myös maajoukkueuran keskeisimmät hetket käydään läpi. Mikään semmoinen törkykirja tämä ei ole, että ei niin mitään niin lähtetä paljastamaan salaisuuksia Litmasen menneisyydestä. Vaan tuota, käydään niin kuin sen ura läpi ja hyvin semmonen kunnioittava ää, niin kuin asenne näillä kirjoittajilla liitmasta kohtaa. Eli tää on ehdottomasti, ja etenkin jos nyt sattus olemaan joku nuorempi kuuntelija katsoja tällä, niin ehdottomasti niin kuin Suomen suurimman jalkapalloilijan tuota, urakaari niin tulee. Jos mä lukaaseen, niin varmasti selväksi. Okei, okay, sitten seuraava, joka on nyt just työalla alla. Eli täällä näkyy merkki. Urho Kekkonen ja hänen vihoamiehensä. Ja tämän sain joululahjaksi äh, vanhemmiltani. Ja tätä nyt on kurkkaan tuosta nopeasti. Niin... 124 sivua lukenut ja sen verran osaan sanoa, että ää, tässä niin kun käydään se Kekkosen elämä kronologisesti läpi ihan alkaen sieltä Lepikon torpasta ja nyt mi mihin on päässyt, niin on just siihen niin talvisodan syttymiseen tai itse asiassa siihen kohtaan, kun Kekkonen toimisen, mikä se oli hu huolto, tai kuitenkin oli kotiuttamassa näitä Karjalan siirtolaisia Suomeen. Ja Juhani Suomihan on tämä Kekkonen kirjailija tai elämäkerturi niin tota, hän on niin niissä kahdeksassa. Kirjassa niin Kekkosen näkökulmasta kertonut aika lailla niin kuurtajaksain asiat. Tässä sitten on, niin nimikin sanoo, Kekkonen ja hänen vihamiehensä, niin sitten ää, niin keskitytään myöskin siihen, että ketä kaikkia ja Kekkonen tällä pitkällä poliittisella urallaan niin onnistuu myös suututtamaan. Elikkä ei hän, hän suinkaan ollut, ollut niin pelkästään rakastettu presidenttimme, vaan rapaatessa roiskuja ja näköistä tapahtumaa tälle hänen pitkä elämä, elämälle riitti. Niin siinä mielessä ihan mielenkiintoinen ja ehkä tuossa niin kuin, uh, on sillä tavalla vähän raskasta, että on näitä äh, lyhenteitä ihan hirveästi. että kun tämä poliittisen historian teos periaatteessa. Ja on näitä erilaisia järjestöjä ollut, joista siis ei oo kuin muutama enää jäljellä. Niin näitä lyhenteitä vilisee ihan hirveästi. Tuolla on kyllä sellainen tuota heti ekalla sivulla täällä, niin on selitetty nämä lyhenteet mutta tota, lukiessa sitten, niin menee vähän sekaavaksi ja joutuu aina kelailemaan, kelailemaan että mitä se tämä lyhenne niinku tarkoittikaan että jos esimerkiksi katsotaan täältä vaikka no, IKL on ehkä tuttu isänmaallinen kansanliike sitten on IKR, isänmaallinen kansan rintama. Ei niin tuttu enää. KP, Suomen kansanpuolue. Okei. Okay. Ei kovin tuttu. SIN, Suomen isänmaalliset nuoret. Ja tällaisia on paljon. Ja no sitten tota voisin vielä nopeasti. Anteeksi, tuo käsi on kuvassani. Vielä vilauttaa kaksi kirjaa, jotka sain rakkaalta puolisoltoni, joita en ole vielä kerennyt avaamaankaan. Nämä on kanssa hieman tämmöisiä kevyempiä. Eli hyvin mielenkiintoinen persona Petra Olli, hänen tota elämänkertansa. Odotan kyllä, että saan tästä purettua tätä kirjaa. Ruuhkaa, ja pääsen sitten tämänkin pari Mikko Kekäläinen näyttää olevan tuo kirjoittaja tuossa. Ja sitten on vielä hyvin nopeasti näytäneen FC Barcelonan historiikki ja legendaarinen futisseura. Tällä hetkellä kyntää hieman syvällä suossa, mutta on aika vakuuttunut, että kyllä he sieltä vielä ponnistavat, ponnistavat takaisin vielä maailman ja Euroopan ja koko maailman huipulle. Uskon näin, perinteitä riittää ja silleen en, en ole seuran taustoihin kovin syvällisesti perehtynyt, niin äh, mielenkiintoinen sitten tuokit sekaata kuin vaan tässä kerkeä. niin nyt on pitkälti yli 10 minuuttia mennyt, niin Kiitän katsomisesta ja palataan ensi viikolla asiaan. Moi moi!